Так Миколаївську ультрабігунку Валентину Ковальську вітає з перемогою у третьому чемпіонаті світу з бігу на тредмілі біговій доріжці її тренер Сергій Ян. Супер. На змаганнях у польському місті Забже спортсменка пробігла 339 кілометрів за 48 годин. Серед 14 учасників з різних країн Європи серед жінок виборола перше місце та встановила світовий рекорд. На ці змагання я їхала просто побігати, отримати насолодження, але так склалося. В планах було пробігти 30, ну, максимум 310 кілометрів. Чому так? Бо два роки тому я приймала участь в перших ну, в таких змаганнях. Я тоді пробігла 262 кілометри, і я собі якби, вирахувала, що ну, за два роки я зможу пробігти ну, трішки більше. Рослина їжа, інколи голодування, багато тренувань та хороший настрій. Так себе готувала до змагань, говорить Валентина Ковальська. «Коли ти вживаєш в основному рослинну їжу, ти просто скоріше відновлюєшся. Ну, мені, мені проще це зробити. Я кожен день на своїх тренуваннях біжу 20-30 кілометрів». Здобути світовий рекорд допомагав тренер Сергій Ян. «Я треную не бігати. «Я треную не бігати. Я треную людину бути більш ефективною, здоровою, витривалою, щоб показувати кращі результати. Щоб ви розуміли, Валентина бігає 5 років. До того 20 років працювала бухгалтером. А зараз такі результати. 339 кілометрів. Це як до Одеси з Миколаєва пробігти три рази. Ми тренуємося кожного дня, аби бігати так». Зараз Валентина планує відновитися після змагань. Все час повторювали там рекорд світу, рекорд світу. Я тоді вже почала питати Скажіть, хоті, ну який це кілометраж. Ну і тоді мені сказали, що Патріція Березновська якомусь там році поставила, ну, це, це польська. Е, е, Ну, ультрабігунка, вона чемпіонка і світу, і Європи, О, і вона здолала тоді 325 кілометрів. Ну, і я тоді розумію, що ще лишається дві години до кінця змагань, а у мене вже є цей, ну, цей кілометраж. Завжди хтось знайдеться якби, молодший, сильніший, а рекорд – це, ну, якби, він особистий рекорд. Ну, це просто важкою болезнєю, вони боліють по дві тижні. Це як після тяжкої хвороби. Потім відновлюватись потрібно буде. Спортсмени після такого навантаження два тижні мінімум мають відпочивати. В такій ситуації треба хороше харчування. Багато білкової їжі, риби, молочні продукти. Однією рослинною їжею, я вважаю, відновитись не вдасться. Це як зробити над собою експеримент. Ось, я можу. А для організму це стрес. Ольга Руда, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв